У цій напівзруйнованій будівлі під час обстрілу перебували жителі сусідньої Павлівки – 18-річна Вікторія та 17-річний В'ячеслав. Ракета влучила в 10 метрах від споруди. Обидва загинули на місці. Ми їх знали. Ми з ними тут, Ми ну знали, так, так. всі разом знає, як село. Слухайте, добре як так вийшло, що вони тут вночі опинилися? Е, вони Паску йшли, вони пішли сюди. Там кошик валявся, Пасха. Ну і, це... там, по логіці вони ж були з кошиком, це їхній був кошик. То... А тут вони, ну, вони довжили, може, вони хвилялися, ждали це все. Не. Ну, ми ми зранку переїхали сюди, ми їх ще бачили. бачили. Я вискочив з хати, було десь 2-15, то я вже бачу, як по снігірівки вже там працювали. Може трошки раніше. За декілька годин я їх бачив в центрі села. Скільки це було? біля 12-ї години я поїхав спать, а вони. Трошки так оговтуємося після того, як було. А тут оце сьогоднішня ніч, це взагалі страшно. Дуже страшно. Тільки місто Снігорівка безпосередньо було зафіксовано десь 11 прильотів С-300. Зруйновані, поцілили школи, лікарні. зачепило трохи і приватний сектор, ну, багато колорхівок безпосередньо. были, тоже было страшно, Ну, как-то ну, такого вот такого вот не было. Я только это видела по телевизору, а тут на тебе, прямо вот все, на глазах. Так. Это ужас, это просто ужас. У нас такого не было раньше, вот это первый раз. Ну, самые первые это авиационные бомбы были на Октябрьской, а это вот, это очень страшно. Тем более у нас в Снегиревку поприезжали, с детьми поприезжали, На жестоко народу. Там страхіття, там все розбите, все буквально. Куди вони били, по кому вони били. Ми їх не звали сюди, щоб вони прийшли нас отак освобождати. От чого вони нас освобождали? Оце камні летіли через сюди, через кришу, і оце тут все такими великими камнями, це тут просто кидано там, там. Ну вже повбирали ми просто вже. Бо зарво таке пішло. Отуди з четвертої школи пішло зарево. Ну, там три-три було, а потім уже тут почало як бить нас сильно. То в хаті все, все летіло. Летіло відуди, отут вікно вибило, там вікно вибило, зверху то пов... ну, короче, все повибивало. Всі вийшли на роботу, всі працюють. Зараз створили штаб з реалізацією наслідків обстрілів людям, тим, хто потребує покрівлю, ремонтні набори. Зараз видаємо, забезпечуємо, намагаємося забезпечувати. Енергетики працюють щодо відновлення лінії електропередачі.